Doncs nosaltres pensem que les dades, la dada és un factor clau en el futur de les polítiques socials al nostre país per una banda ens poden permetre poder donar més i millor resposta a les persones en relació als drets que en aquests moments tenen reconeguts, però per altra banda també ens poden permetre poder construir les millors polítiques socials del futur. És per això que tenim posada la proa del nostre departament en un programa de transformació digital de la protecció social a Catalunya que contindrà una inversió sostinguda en el temps de no menys de 10 milions d'euros anuals que té per objectiu la construcció d'un seguit de projectes, programes i grups de treball que ha de permetre poder donar resposta a aquestes dues inquietuds que tenim. No? amb tots aquells cooperadors i cooperants necessaris, no? eh, les administracions de Catalunya, però també els col·legis professionals, els professionals en l'àmbit dels serveis socials i les protecció social i també la taula del tercer sector social de Catalunya, no? perquè en el fons eh, creiem que si som capaços de construir un sistema únic, eh, integral, de protecció social a Catalunya, en el que tots hi participem, serem també capaços de donar millor resposta a les polítiques del futur, ser predictius al voltant de quins problemes hem de donar resposta, però també, insisteixo, en donar resposta d'una manera ràpida a aquells drets que ja tenen les persones reconeguts en aquests moments. Doncs en l'àmbit de la interoperabilitat dels sistemes de salut i social progressem adequadament, i progressem adequadament perquè un dels elements de la interoperabilitat que és imprescindible és el normatiu que estigui resolt, i considerem que en aquests moments normativament ja hem progressat, ja hem avançat, modificant lleis de compartició de dades eh, a través de la llei de pressupostos del 2017 que ja ens permet poguer tenir des d'un punt de vista normatiu aquesta interoperabilitat de dades i compartició de dades. No obstant això, ens falta progressar una miqueta més en l'àmbit organitzatiu, en l'àmbit dels professionals, en l'àmbit de tots aquells que participem del sistema. No obstant això, la idea que volem traslladar és que no, no ens hem de quedar només amb aquesta interoperabilitat de salut eh, i social, del sistema de salut i el sistema social, sinó que la interoperabilitat ha de ser absoluta, 360 graus, perquè en l'àmbit dels drets socials les dades econòmiques, les dades energètiques, les dades d'habitatge, són dades absolutament imprescindibles també. Nosaltres, quan imaginem el sistema de aquest sistema de protecció social a Catalunya en el que hi ha d'haver un gran portal, un gran espai, de la dada social a Catalunya, eh, únic integral, estem imaginant que és un, que seria un sistema eh, en el que hi haurien diferents eh, operadors, no? uns eh, operadors públics, eh, en els quals forma part de la seva activitat diària administrativa el reconeixement dels drets a persones, no? i que també els hi correspon eh, la vessant de la protecció de la, de la seguretat del sistema, la garantia de la privacitat de les persones, etc. Però estem imaginant també amb capes de col·laboradors necessaris, de cooperadors i imprescindibles d'aquest sistema integral en el que hi ha professionals i també un d'ells imprescindible la taula del tercer sector. De fet, l'ascensor social a Catalunya ha progressat en relació directament proporcional al que ha progressat també el tercer, social, el tercer sector social de Catalunya no? i per tant, en tant que proveïdor dels serveis públics en la garantia de drets a les persones és evident que la taula ha de participar-hi activament i ha de participar-hi eh, tant en la definició de les prioritats i les estratègies de la construcció d'aquest gran sistema, com també en el nodrir de dada i també compartir dada. De fet, en la l'abassant del compartir dada i nodrir dada, en tant que el tercer sector proveeix els serveis socials a Catalunya però també acaba garantint que moltes de les persones a les que tenen tinguin els seus treus reconeguts, és evident que ja té aquesta dada i per tant la pot compartir amb nosaltres. No?